أهلا وسهلا بكم معاكم دكتور مصطفى محمود استشاري النساء والتوليد في القصر العيني تعرفي أن لون الدم بتاع الدورة يعتبر مؤشر للهرمونات في الجسم وكمان يعتبر مؤشر للصحة بصفة عامة اللون الطبيعي لدم الدورة هو اللون الأحمر الداكن وجود اللون ده معناه أن هرمون الاسترادايول وهرمون البروجسترون اللي بيطلع في الجسم بعد التبويض منتظمين ومستواهم طبيعي في الجسم لو تغير لون الدم بتاع الدوره للون البينك ده معناه ان في نقص في هرمون الاستراديول اللي هو هرمون الانوثه وده بيحصل لو التبويض عندك مش منتظم وكمان ممكن يحصل مع ممارسه الرياضه العنيفه الفكره في ان نقص هرمون الاستراديول بيخلي السيدات عرضه للاصابه بمرض هشاشه العظام الافرازات البنيه تعتبر طبيعيه بس ده لو حصلت في بدايه الدوره الشهريه او في نهايتها. اما لو حصلت في نص الشهر يعني بعيد عن ميعاد الدوره فده معناه ان في تغيير كبير حصل في الهرمونات عندك. لو كان دم الدوره جراي ريدش او رمادي اللون شويه فده معناه ان في التهاب اسمه بكتيريال فاجينوزس ده التهاب موجود في المهبل ولازم ناخد له علاج. كمان لو دم الدوره مايل للون البرتقالي فده معناه برضه إن في التهابات جوه الرحم ودي محتاجه علاج أكيد. أما نزول دم أحمر فائع أو لو كان اللون برايت ريد يعني ده ليه احتمالين. ممكن يحصل مع الحمل لأن انغماس الجنين داخل بطانة الرحم بينزل نقط الدم الأحمر الفائع ديت. لكن كمان ممكن يحصل لو لا قدر الله أو في أورام في الرحم أو لحمية مثلا في عنق الرحم. اخر حاجة لو حسيت إن دم الدورة مخفف شوية فده مؤشر ان انت جسمك بيعاني من انيميا وبدرجة كبيرة التغيير في لون الدم بتاع الدورة مع تغيير معادها كميتها عدد الايام اللي بتقعد فيها كل دي مؤشرات بنقدر نوصل فيها للتشخيص الصحيح ده غير طبعا ان انت لو اشتكيتي من اي حاجة من الاعراض اللي احنا قلناها لازم تكشفي عند الدكتور لان هو اللي هيساعدك ان انت تحلي المشكلة دي ازاي شكرا ليكم وتابعونا في الفيديوهات الجاية